Я хочу порозказати про технологію виробництва леч, настойки вузкової молі. Всі ми знаємо, всі ми боремося з вузковою молю, оскільки вузкова міль, скажімо так, є шкідна для пасічників в рамки, це султовалютний резерв пасічника, і вузкова міль їх неща. Але сама вузкова міль, личинки, вони є дуже лікувальні. Їх можна використовувати, власне, як витяжку. Щоб нам почати виробництво, нам потрібно спочатку розрізнити велику вузкову міль і малу вузкову міль. Мала вузкова міль, вона, власне, не є корисна, в принципі, її не використовують. Велика вузкова міль – це міль, як личинка, яка дає нам такі мікроелементи, як цераза, ліпаза, власне, які є корисні для людського організму. Скажімо так, ці перші роботи по е, використанню вускової молі, це ще в тибетській медицині використовувалися будицькі монахи. У е, подальшому наші науковці це професор Мечніков, який власне, е, ну не знаю, вилікував свою жінку від туберкульозу. Наскільки це достовірно, ніхто не знає. Але е, лікування цієї недої туберкульозу в даному випадку надавало дуже хороший результат і в даному. Скажімо так, минулого року, позаминулого року, і клієнти, які брали е, витяжку, дійсно підтверджували властивості тої витяжки. З чого ми починаємо? Щоби нам відібрати вузкову міль, щоб нам хоч розпочати процес вирощування її, нам потрібно її, е, скажімо так, мати. Що ми можемо зробити? Беремо звичайний пустичний, храмошний, п'ятирамошний, любий ящик. Ставимо в нього на сезону сезона серпня, це вже якраз повинен бути такий ящик готовий, 4-5 темно коричневих темних рамків з первою, е які у вас є під руками, які ви, ви бачите там трутневі, не потрібні рамки. Ставимо цей ящик. На протязі місяця часу, е як правило, міль ухоче туди заходить, відкладає личинки і там розмножується. Щоби відібрати племінне поголів'я, ми відбираємо самі личинки, які об'єдналися разом. Це, тобто це міль, велика вузкова міль, бо вона живе колонією. Для піддержки температури, для покращення тобто, роботи, вона збирається в клубки. Тобто рамки ящик відкрили, якщо ми бачимо конкретно клубок з коконами, всі разом з'єднання. Це є вузкова, велика вускова мін. Якщо ми бачимо личинки десь там в куті, там, десь укупівши, це не є велика вускова мін і вона в даному паку для нас інтересом не, не, не, не, не, не, не, не приносить. Відібрали ми цей кубочок, беремо, використовую саме звичайні кустій 4-літрові чи 5-літрові пластмасові відерка з-під зільотки, з підтюльки -під будь-яке будь прозоре. В верхній кришці робиться отвір 15 на 15. Впаюємо в сітку металічну, але металічну сітку бажано впаювати, щоб розмір вічка був 0,5, якомога менше. Майже, скажімо так, ну менше, ніж міліметр. Це однозначно количинка в ранньому віці вона легко може викладати чисткий отвір. Використовуємо ці цілідерка, нарізаємо кусками 1-2 стільника всередину і ставимо кукуна. Метелики вийдуть. Ми можемо ці металики повністю всі залишити, а можемо сформувати ще кілька таких відерок з таким самим зарядом, скажімо так. Тобто, приблизно відраховувані 15-20 металиків в закритому приміщенні. Там, правда, треба коло вікна, щоб вони десь сілися або десь в такому приміщенні, де можна буде їх зловити. І тих 15 металиків відерочку зарядили. Через приблизно місяць часу плюс-мінус залежності від температурних умов в нас буде проходити процес в розвитку личин. Усей процес у нас є контрольований. Чому? Ми бачимо через прозору відерку ми бачимо конкретну личинку. Ми бачимо, якого вона розміру, тобто е, чи вона вже є маленька, чи велика, то, чи від, відбирати чи ні. І коли личинка досягає там, півтора сантиметра, ми спокійно беремо ту відерку, ну, метеликів в ньому не буде, бо, тому що метелики вже в нас від, відмерли. Ми беремо звичайний, простий, банальний піднос, перевертаємо на піднос і перебираємо це в ручному режимі. Я використовую, в даному випадку, личинки без, з додаванням калу, але дуже-дуже в дуже малій малі кількості. Тобто, там, якщо на півлітрову банку, там додається пів чайний, максимум чайну ложку екскрементів. Є скептики такого, є прихильні. Піднебесний, там у нас спор був, виникнув, з ним досить серйозний на форумі навіть на рахунок використання екскрементів. Він розказує, що це тільки можна з екскрементів робити. Ну, Все-таки я, я, скажу так, відверто, я ну, не бачу, не читав, ніде, не зустрічав ніде в літературі, де б було описано, що екскременти дають такі хороші результати. По-перше, це, це, це потрібен досвід, це потрібно поставити досліди конкретно на певній групі людей, для того, щоб сказати, що це працює, а це не працює. І тоді ми можемо бути впевнені цим чи іншим. В даному випадку по личинках працює. По личинках працює, по екскрементах ми не знаємо, ну, є відгуки, може ефект про себе, а може дійсно працює. Це не можемо, ми, скажімо так, знати. Ну, але, е личинки ми відібрали, я роблю 10% настойку, витяжку. Е тобто, я використовую, до прикладу, там, я, я, стоя, я даю, як правило, трошки більше, 11 грам, плюс-мінус, і заливаю до рівну 100 грам. Це в нас, виходить, 10% витяжка. Настоюється 40-градусною грілкою, настоїться не менше 7-10 днів в темному приміщенні, причому там, періодично збовтуючи, відсіджуємо і роздаваємо флакони. Флакони 100 грамові, 50-грамові, стеклеємо етикетку і, скажімо так, для вживання. Використовуємо її. Воскромілів широко використовується серцево-судинні захворювання, бронхіти, тобто, проблеми з туберкульозом дуже серйозно допомагає. Причому у нас був спор з одним професором, який, він каже, поки я не побачу медичних протоколів, доти я не буду впевнений, що воно дійсно допомагає. Ну, по факту воно і є. Немає медичних протоколів, немає такої інформації дійсно конкретно, це треба дослідити, це треба ставити. Але, коли є хороші відгуки, коли приходять, скажімо так, знайомі, близькі, кажуть, ну, вов, працює, ти бачиш, ну, витягує. Ну, не, не, не сьогодні бо в мене так затягнуло горло. Може, воно допомагає самовнушенням? Е, е, не факт, не факт але, але, працює. Да, є, але працює. Але є, є хороші відгуки. Тобто, е, я, ну, скажімо так, кожен, знаєте, хто займається медом в кого поза 150 сімей, я просто за слово звичайно, він тих черв'яків відбирати не буде. Е, чому я цим займаюся? Я займаюся узковою мільною і за те, що, скажімо так, ну, ми не маємо тут на Західній Україні мінозборів по 100 кілька, це ви самі знаєте прекрасно. Е, в нас не дозволяють повні умови. І для того, щоб наповнити родинний бюджет, це додатковий заробіток. Кожен із вас може цим зайнятися. Тобто, зимовий період, але головне, це заготовити попередньо, тобто зліта, заготовити собі кукуна, щоб ви мали, щоб подальшому ви їм могли розмножувати. Коли ви собі таке заготовите, в зимовий період, звичайно, у мене стоїть там, на кухні, на шафі, стоїть, я собі там, що цикл, коли я відібрав, наприклад, до рядових стільників, далі поставив, три, через, три, через залежності від того, яке буде насичення личинки, її три періодично відбирати або два, або три. Яке насичення величин? Скільки просто самка відкладе яєць? Ми це ще ніхто не вивчив і не знає, скільки там точно яєць вона може відкласти. Якщо насичення буде дуже велике, відповідно, що два дня. Бо тому, що вони температуру піднімають до 42 градусів, 40... температура в середині в... В... В... в сировині 42 градуси. Я, власне, хочу зараз зробити інкубатор, якщо мені це вийде з допомогою Ігора Фурцика. Хочу зробити, власне, щоб він, він купатор і попробувати зимовий період, і безпосередньо зробити це е, циклічно. Тобто розвиток від яйця, тобто, я кинув сьогодні метелик в такому, такому віці, і скільки в мене до личинків, при такій температурі. Це цікаво. Ну, вроді б метелик і що це є такі, знаєте, байка, то не бджоли. Але, але якщо є позитивні реклати, то можна тим займатися. Скажу так від мене. Це по вузковій емолі. Про технологію збору є в журналі. В Олега по цьому писається стаття описана, тобто як це я роблю, що, до чого. Питання може бути по телефону, може бути на форумі, будь-коли, щоб когось щось цікавить. Прошу. Так, так, так. Два питання. Перше питання. Стосовно витячки, що ви показуєте, що це люди. Є питання, що 73% світ краще витягує, і друге питання, е вокація в середині 42 галоси, так? так? Дотворюється в середині конденсат? Сітка, два... сітка. Верху yeah. кришка, сітка. Yeah. Конденсату yeah. немає. Uh -huh. В uh -huh. якщо стільники є нормально сухі, тобто не є вологі, там немає такої, ну, вологості, немає, воно не може бути коли є сітка по периметру, і вона і дрібненька, вони не мають головості. Хоча деколи по краях буває така, типа, русана перших порах, але потім же вони, вони, вона все рівно виходить, як не крути. Тому температура висока до болі. Е, на рахунок 40-70, е, дивіться. 40 і 70. Є поняття перенасичені розчин. Якщо ми будемо робити в процентозному відношенні збільшимо процент личинок в нас в борілці, так? Ми можемо зробити 70. Тобто, щоб витягнути максимальну частку корисних речовин, так? Але коли в нас... Е, в принципі, 40 і 10%, то нема смислу робити. Тим більше, що цю настойку вживають діти. Я, і в мене, в принципі, діти там віку 5 років, 4 років, чайну ложку даємо 70 градусів, даємо 40. Не, можна, Можна. Але качай, хвилинку бачимо. Дивіться, поясню е, як вона працює. Получається, коли ви даєте настойку, так? коли ви розбавите з водою, запили. Куди ви його загнали? Ви його загнали в, його загнали в шлунг. А прийшло потім перерозділи. А будь-який алкоголь, візьмемо будь-який алкоголь, він в невеличкій кількості, коли ви його випили, впитується в стінки судин. От власне, ота частина якраз нам і потрібна, щоб воно працювало. І коли випили, не запиваючи, 40 градусів, маленько, спокійно впитається в стінки і воно починає в крові працювати. Я про те, що розліження ще за ССР, що саме 70%. Найкраще витягуй всі речовини з міденкув 40. Тот то просто люди що здорових були в міденкув 40. Вони ж витримали радості. Ні, міденкув використовував 40. Можна використовувати, 70. але це вже питання, з... там бачите, щоб почали 70, а потім до 40 довести. Вони чали витягують при 70, зменшити так. Особливо на стойку всі роблять на 70° само більше витягає до 70. Дос 70. Так, ще питання будуть. І що зробили 70 тисяч з пари 40, там нічого не причається по того, що ми розповіли, на горілку розпався? Ну правильно. Ми ж ми не зберегли все рівно. Логічно. Чому 10 відсотів, 20 тому? Світі я знаю, 20 більше, звичайно 20. Раз. Не витягне, просто є поняття, розумієш, сам, сам, сама горілка перенасичені розчину. Ти розумієш, от дивиться, воно залишається речовина. Якщо ми збільшимо так, як мені, не ми можемо витягнути. Але нам знову-знову ж таки бавитися в ту розбавленню. Нема смісля. Просто більше процентів навіть на, на простирію процесурцій навіть вийдете. Ну, в даному випадку, у мене 70, 10% і я не мав таких, щоб сказали, що воно не працюють. Я Чесно. 20% хапають капками, я відношу. Водимирюємо. Так. Блокс з Артикенів. Чи є якісь дані на рахунок Лочедоку, от краще вони будуть, якщо вони будуть подрівнені? І цілий В <рісті> <рісті> даному <рісті> <Дану> випадку потрібні. <рісті> що нам дає дріць? Що нам дає потрібнення? Потрібне, в ми потрібнюємо повністю цілу личинку. В личинці працює що? Личинка колись споживає віск, правильно? Вона є заглотою, як на неї працюють залози. Коли ми потрібнімо може, можливо, і щось воно дасть якийсь результат. Але таких даних нема. І в даному випадку, ну, в принципі, знаєте, як ти казав що придумати ровер, якщо він вже є придумав. Ну, логічно. Як... Не факт, не факт, що потрібні є тріщинки. Не факт, що воно працює тільки іменно та речовина, а ще не якісь там речовини, які знаходяться в середній Ми того не знаємо. Але ми привикли. Я не подрібний. Бо Тому що в мене було таке, що я потрібен одного разу, на початку потрібен. І мені, чесно кажучи, воно таке зробили, яке і я, я я, мені то, я скажу, як би, так би, а збунтуєте цих 10 днів, збунтуєте ручі чи, чи ні? Збунтуємо, що... то Що другий, що третій день? Незалежності як? Приблизно, що другий день виходить, що третій. Бо коли відбираєш, ти згадуєш собі, що ти третій залив, відбрав, відбунтав і так постійно, Постійно, так? Так, так. так слухаємо. Яка дозировка примінення? Три каплі на 10 кг – це профілактика, п'ять капель на 10 кг – це лікування. Можна збільшити до 7 капель на 10 кг, це якщо проблеми є серйозні з бродохідом, це вже хронічний бродохід, або там серйозні, або туберкульозна допадка. І терпал Що-що? Ітерпал... Не більше семи днів, не більше днів. Як, як правило, на другий, третій день, ну, вже досить не працює. А як зранку на що серце чи немає? Дивіться, бажано вживати все-таки два рази, чомусь кажуть там, типо, вечором, але я не вечором, отакий пергул, вечором їсти, в нас дуже як не крутий, як не вертий. Люди кажуть, що питник з'являється. Можливо, не right? знаю. Right? Я ж таким не тебе... стикався, чесно. Що? Скажіть, є питання. А чи є термін вранців? Скільки зараз термість придатності? Бачите, дивіться. Любі настойки витяжки. В даному випадку термін придатності – рік, і ківтора. Але, правило, воно і двох місяців ніколи не віддержить тому що розбирає і це Хлопці, давайте. Людина купила, про що ви До року часу можна. До року часу. Хлопці, давайте так, що питання задаємо, щоб ми один одного не перекрикували, там Я там на того показав, то есть я сказав, добре, щоб один одного не пере. Так, слухай, будь ласка, на підвищений тиск працює і воно стабілізує. До прикладу, порівняння моєї акції тиск до 220 Стабілізував, досить непогано стабілізувало, поки моя бабця не почала зловживати. Зловживання. Тобто треба робити певні періоди, тобто там цикли. Сі днів зробили, сім днів зробили, сім днів зробили Ну і наскільки знижало? Що? Наскільки Стабілізувало, сто двадцять на восім. Я, вас, же, роздруг, я такі круглі очі <поцю> став, коли моя баба каже, та слухай, ти вези. Я кажу, бабу, та ви ж 200 грамів лупили. Кажу, та ти вези. <поцю> <поцю> Може, не ви того її стабілізувало. От, <поцю> <поцю> <па> -поцю> це це, це кожен людський організм це є індивідум. І як працює та чи інша речовина в кожному організмі, ніхто не знає. Ну такий клікар, він як мусить знати, чи пробує, дає дозу з більшою чи з меншою. Він не може знати. Але до нього ж реакція, я ж не можу сказати, що у вас не малоалергічної реакції чи є. Ви 30 днів процижуєте його через марлю, так? І так, так ви ви личинки викидаю, до речі, за заказываючи 4 чи. А, скільки паскіки краплі. Ну, якщо, наприклад, три профілактика, то три. Три, три. І скільки рази дей? Ну, два рази йди? Рано й увімд, бажано то доїди, якщо можна доїди. І бажано його не запивати, чому пояснює. Коли не їдє його. <риклад> <риклад> литра, яку я <риклад> Та ти вже літрами, який баховий хочеш? Так, ще питання будуть, слухаю. Так, все. Кажіть, будь ласка. Як на потенцію буває. Так, вас зараз буде весту про масочне молочко, дитя, оформляй по матерському. Ні, ні, то не ти боди кухню, ласка. Так саме головне. я як бачу, ну що я вам буду? Ну, ну, дивіться, у нього троє дітей не проживається. Дивіться, здурю вас.